كن في خمسة جعبين أمسوك بنقصة جعودي المسخة المشفرة ليس نتكلم عن في اليورو هنا كنت يفتتح بيبتش لفايدة على الطاية أظن كذا <كلاد> هي بقودة جميلة في